Avertisment dur pentru Victor Ponta. După interviul exploziv de la stiri pe sursero. Au fost de fapte penale. <fie> Avocata Ingrid Mocanu a comentat Duminic. Într-o intervenie telefonică la Antena 3, dezlurile făcute de Victor Ponta la tiri pe surse. <fie> Care a spus și lui Liviu Dragnea, i se pregătea un flagrant, afirmând ce, dacă este adevărat, au fost sevărite fapte penale. Acolo, în această cauză, dacă e adevărat ce spune Victor Ponta, au fost sevărite fapte penale. Un premier nu poate să afle de nicier ce se întâmplă cu anumite dosare ale parchetelor. poate să fie sub nicio formă ce acolo are loc sau urmează să se deruleze un flagrant. El are dreptate, există o posibilitate de interpretare a normei, în sensul ce se poate pune întrebarea dacă s-ar putea face un flagrant la un vicepremier sau chiar la un ministru în lecturi cu fapte săvârite în exerciul funcțiunii constituie, scrie ce urmărirea penal pentru fapte sevărite în exerciul funcțiunii de cetră un ministru se face de preedinte sau de parlament. <fie> Atunci da, se poate pune o astfel de întrebare. El spune ce le-a spus celor care l-au informat ce nu se poate face, a spus Ingrid Mocanu. La Antena 3. Ponta urmează să afle pe 20 martie sentina în dosarul turcenii Rovinar, în care procurorii care l-au anchetat au cerut să fie condamnat la închisoare. Fapta reinut în sarcina domnului Ponta e o mizerie, o înscenare. Dosarul nu a ajuns la un complet de culoare. Eu cred ce nu va fi condamnat, dar asta nu înseamnă ce e mai puin vinovat de ceea ce s-a întâmplat în acest star. Pentru ce ceea ce au făcut ei, domnul Besescu, urmat de pontă, nu timp drag nea ce au fi făcut pe acolo, este ceva cumplit. E mai grav decât faptele de care sunt acuzai. Au construit un regim dictatoriat. Ne-am begat într-un regim de dictatur, a afirmat Mocanu.